А молодим, щоб... а молодим де робити? Ось з дітьми, діти, жінки з дітьми, їй тут на два часа, а дають 40 хвилин тільки часу, вони тут просиділи, промерзли і розвернулися, і поїхали додому. Ні в одному районі тако, Ми дзвонимо до Вдаражню, в Синяву, в Вінницю, Хмельницький. А було і сутки, у нас, у нас за 12 годин було тільки час, ще два світло. Наладчик обладнання на підприємстві Василь розповідає, через перебої в мережі живлення дорогі машини виходять з ладу. мотори.